Alkohol, spory a hádka. To vše stálo za udáním plzeňské rodiny Stehlíkových. Otce od rodiny zradil vlastní zeď, když ho i s celou rodinou udal za to, že po přistání Gabčíka a Kubiše ošetřili jednoho z parašutistů. Den po atentátu na Heidricha pak byla celá pětičlená rodina popravena v Plzni, paradoxně včetně zetě Františka Marešky, který zradil vlastní rodinu.